في ناس كتار وصلوا لمرحلة يكرهوا حالهم ويكرهوا كل شيء موجود بحياتهم بطل في شيء له قيمه بدنيتهم والسبب الرئيسي اللي وصلهم لهالمرحلة هو البيئة اللي عايشين فيها واللي ما قادرين يطلعوا منها ولا عارفين كيف يحموا حالهم من أزاها خضعوا للأمر الواقع واستسلموا ما قادرين يعبروا ولا يبدوا رأيهم ممنوع عليهم ياخدوا أي قرار الله يعطيهم الصبر وقوه التحمل واهم شي يعرفوا انه مش لوحدهم وفي غيرهم كتار عم بتعذبوا مثلهم يا رب ضل بقلوبهم امل طالما رب العالمين موجود اكيد حيجي الوقت ليقدروا يعيشوا فيه ايام افضل ويرجعوا يحبوا حالهم ويحبوا الحياه اللي عم يعيشوها